اي yeah. hey. <تصفيق> كل ممنوع مرغوب الناس فترات كم من يوم معاك بحكو زيك منك بزتوك انا بكتبش عن عبث بسيبش ايد حتى لو يصيبني الاذى بعطي كثير ما بفضل رقبوني الازل من الاسى عيني مطرت بس مضطر للأسف بشوهو فيك لحتى يحبطوك امام الناس وطرب عشرة منهم فيهم بكره بس ما تتأدى هسا القادم اعظم وقت الجرح ما بشفي غير رضا النفس وعد غير الناس تتندم بشمر للكواع ما فدت حالك بيدك صدقني ما حد حيفيدك اصحابك ضمن الاولويه احترام للناس وقت السطوع فش مصالح علقني بذينك انا صالح بس اغيب اذكر كل شن انحكى براسك ما بعبي الراس سامحني بحكي كثير بامن انه الحكي يفيد حكيتلك وانا صغير مش حرجع اعيد اوعى تتعلم من كيسك الموسيقى ما بتزيد والوعيد جيش غير من غضب كسر التفكير من أرق بنتهيش غير بس تغيب عن الناس وصخب بدك شغل بس مفيش فبتتضر للغلط بس الغلط لما ما تلاقيش تروح للغلط كب الأعذار بالبحر تقنعنيش بالكلام بأمنيش غير بالقدر استنو وقع ادعي يا رب الستر وانا ابن ال 18 ابن ال 40 كان صعب نأمن عيشة الفن لا يقدر بالثمن فكل شي كليشة ما تحكيلي مبدع خلي الثمن بالجيبة وانا بخاطب فرصة بعيدة لو ما جيتي رح اجيبك اكثر اشي بستفزني صوتي راح بس لأدي هالتراك لغني كم من الف من مية بيسمعني كم واحد حس بالكلام احنا معدولين الصوت الواطي بنص هالازمة، الناس وقت السار ما بتسمع غير للي حاس بالحتمة، خايف تحت البطانية بعمر الخمسة، شايف كم من ايد حولك من تحت التخت بتحضن فيك لك زي ما كان بيتهيألك انه في حد فيهم حيواسيك، اعطيك ريل فاكت بعز الاسترخاء بعطيك ساتراك ولما فعلا احس اني محتاج بشغل مود من موداتي واحد منهم مود اللامبالاه ايوه اعتراف بالاخطاء بغلط ارتكاب الجرم خطأ والأجدر بالذكر إنه الخطأ مرك البست حالي شهور لحتى أفهم شو اللي براسي وهل أنا طبيعي وليش عم نعيش مآسي طيب كان عندي كم سؤال اسف اخر فترة بنسى كثير فنسيت تعطيك كم موال، اسف صوتي مش جميل بس بعطيك من اللي عندي وهالتراك هدية للمحتاج فاني بعلن اني حابب هادي هالاغنية للي فيكم كم مهتم يسمعلي، افكارك قبل النوم هي اللي بتبكيك، بتفكر باللي كم مطلوب قد ما تفكر بتكفيش، بس على الحصول على نتيجة في وقت بس معيش ولما ازعل بطلع العلم فبلجأ للتويت كثير بالناس ليش كان زعلان بس اشتغل عالبيت طب عطيات كان كويس لما كان معي هالخطة بموج كيف اوضاعك؟ وانت للتراك عيونك ما بتنام واللي بفكر فيه صعب بحكيها للوضع تمام مستقبلي بيتأمن ركود وظيفي عباد مسميين رجال اعمال والحياه بتتسيس لسه كلكم كوم والكوم الثاني هم العيله والظروف ما بتراعي هم الجيبه احنا لسه عايشين والسؤال لمتى ما حسينا بالانسانيه حسينا بالجفا وتقارنيش باوضاعك اذا الاغلب كان تمام صدقني معبه مننا ناس احلامها ضاعت وانا كل ما احس حالي بكبر على الناس بتراجع ما بهتم للارقام طول ما بتمنعني أتواضح